غير انتي اللي نديك غير انتي نعشب غير انتي نموت عليك ويلا تبغيني يا عيني يا تمنيت قلبك يكون عشاء جيتي جامي ويتفلاء أنا تلموني نطيك نبغي نشوف غير انتي اللي نديك غير انتي نشق في غير انتي المتالي واذا تبغيني يا عيني يا من يد قلبك يكون على الشام جيتي جميل مثل انا تنولين نبغيك نبغي شو أيني <تصفيق> تيار في نفسي؟ ونكمل عين وجهي. صبني ربي بيندي. سيداتي تياني يا. ما كنتي غير أنتي. الشدة فيك Oh, dear. اما نديكي معنا شر انا قلبي راه تعمر معاك نديكي ندي المصبور بالسيف نبكي قلبي نضر اللي يعشقني هدرو فيني واللي عايش ربي يبلي اللي بحالي شي السيف غرام الحب هو نير الشي اما نديكي معنا شر انا قلبي راه تعمر ترجمة <تصفيق> نانسي <تصفيق> عشق فيك اغير انتي نموت علي وين تبغيني يا عيني تمنيت قلبك يكون عشه جيتي جامي نويت فراغك انا ترموا لي نبغي نشوفك يا عيني